Nyt me olemme täällä Kempeleen kotiseutumuseon ylpeyden äärellä, eli turpasmökillä. Niin hullultako se meistä tuntuu, niin vielä 1940-luvulla täällä Limingan lakeuksien alueella asuttiin ja elettiin ja vielä jopa rakennettiinkin turpasmökkejä. Elikkä turpasmökki on tehty tämmöistä maasta nostetuista turppaista jotka on ladottu päällekkäin vähän tavallaan muurattu näistä maaturppaista. Nämä turpasmökit olivat köyhien asuntoja ja usein olivat myös niin sanottuja ensiasuntoja. Eli turpasmöki rakennettiin ensin ja sitten ajanoloon rakennettiin puurakenteinen vähän häävimpi talo. Turpasmökit ovat pieniä, yksihuoneisia, usein maahan kaivettuja, maakuoppia tai ne ovat olleet hyvin mataliakin. Tämä meidän turpasmökki on rakennettu tämmöisen Kempeleen ylikylällä olleen turpasmökin mallin mukaisesti. Ja tällaisessa turpasmökissä on asunut äitiä ja isä ja Seitsemän lasta. Eli aika mittavan kokoinen perhe neliseinäisessä pienessä mökissä. Turpasmökkejä ei ole säilynyt juuri ollenkaan koko tällä limingan alueella. Ja se tosiaan on ainutlaatuinen rakennussapa juuri tässä meidän lakeuksilla. Täällä Suurlimingan alueella näitä turpasmökkejä rakennettiin paljon, koska täällä oli pula puutavarasta. Kerrotaan, että jopa Limingan pappilaa, kun rakennettiin, niin puutavara piti hakea Pyhäjoelta asti. Ja tavallinen kansa joutui sitten tyytymään turpasrakentamiseen. Ja nämä turpasmökit oli usein sisustettu ihan samoin kuin mikä hyvänsä talo sisustetaan. Tässä meidän turpasmökissä on sanomalehtipaperista tehty tapetit tuolla sisällä. Ja kalustus on ollut tarkoituksenmukainen, pieneen tilaan meneviä, liikuteltavia huonekaluja. Sen mukaan mitä on ollut tarve. Ylimääräisiä sisustuselementtejä tuolta ei juurikaan löydy. Ja turpasmökki, nämä turpat on nostettu maasta Vilimastin nimisellä turpaskirveellä. Ja sanotaan, että tämmöisen turpasmökin rakentaminen on ollut aika nopea projekti. Se on mennyt pari-kolme viikkoa, niin mökki on, mökki on tehtynä.